Mycket av de föroreningar som följer med tvättvatten ner i våra gatebrunnar hamnar till slut i sjöar och vattendrag. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla våra sjöar fiska.